اسالي الفرح واليوم يسوون الخوي لك دمله والعرض فاني ابو واقفه صليت من كاري سلام على المعز احلامك شافع الهواني اومك يا ميسب حفلك All the fuck out of us, والشعر ينطق الزنيح مرساه يا نور العين يا وصف مرجان من مع المعرب المداريه غراك عند فوقي لو تطول الأزمان يشبه لنجم سهيل ولا اليماني يشبه لنجم سهيل ولا اليمانيه بعد انسيابك شوفتك حيل ورهان We got